Que ho entengui el patriarcat, no just venim a fer festa. Tenim en ment la conquesta d'una terra d'igualtat. Volem combatre en decenci un estat que ens té cansades i rompre aquell silenci de les dones maltractades. Aquesta festa reflecteix tot allò que ens ha mancat a dins d'una societat on encara ens marca el setxe. Les dones de Manacor també hi som per Sant Antoni i enguany serà el dimoni qui ens comenci a tenir por. Que la lluita ve d'enrere dins la societat masclista i la dona encara espera por ser protagonista. Canviarem les històries, les dones podran ballar. Avui tornen les dimònies i han vengut per quedar, per fer un poble més decent. El seu bós, Manacorines, crearem un referent per totes les nostres nines. Bastejades cerimònies, venen dones que fan por. Ara arriben les dimònies del poble de Manacor.